Cum? Când te cunoaști, Ce face un bucătar, rubcătar, rubcătar Ce face un bucătar răuște bunătăți Ce face un bucătar, un bucătar rubcătar Ce face un bucătar răuște bunătăți Ce face un policist, un policist, un, policist, un policist, Ce face un politist? Un politist, un politist Ce face un politist neapără pe Da, Ce face un poștaș Un postaj, un Da, Ce face un postaj? Când s-o a ne va Ce face un postaj? Un postaj, un Da, Ce face un postaj? cine știi ce face un pompier, pompier, un pompier, ce face un pompier, tejerii, țindida ce face un pompier, pompier, un pompier, ce face un pompier și tejerii, ce face un doctor, doctor, ce face un doctor, ridecă ce face un doc, un doc, un doc, un doc, un doc, un doc, un doc, Ce face un dublat, un dublat, ce face un tăzat, încă ce-mi ajută să obiecte din lemn, ce face un dublat. Okay. <speaking in Spanish> What's